الاتباع طيب هل المرض الأخ سؤال الأول الصلاة وعدم الخشوع كيف يعني أحصل الخشوع وكيف نرزق الخشوع ذكرت قبل ذلك أحبابي أسأل الله أن يجعلني واياكم من الصادقين وأن يجعلني ابتداء من أهل الخشوع ليخرج قولي من قلبي ليصل إلى قلوبكم النوع على كل شيء قدير الخشوع عمل من أعمال القلب خلي بقى حضرتك أوي الخشوع عمل من أعمال القلب طيب القلب حضرتك زي الإناء مثل هذا الإناء الإناء ده لو أنا ملأته الآن بأي شراب حتى يسيل الشراب على حواف الإناء هل ينفع أن أنا أحط في الإناء سائلاً آخر؟ ما ينفعش طب أنا عاوز أضع سائلاً آخر أعمل إيه لازم أفرغ شوية من السائل لازم أفض الكوب شوية وعلى قدر الفراغ اللي هيكون موجود في الكوب على قدر الاستيعاب للسائل الجديد كذلك القلب القلب يا أخواني ممكن يكون مليان شهوات ومليان شبهات مليان اموال وحرصة على المال وحرصة على المناصب وحرصة على الجاه ومليان شبهات يعني كتير ولا حول ولا قوه الا بالله لحد ما طفح انا اجي في لحظه من اللحظات بعد حلقه من الحلقات دي اسمع عن الله اسمع عن رسول الله اقوم اشعر بشيء كده من التانيب واشعر بشيء من النفس اللوامه عماله بقى تلوم انت وانت وانت وانت وعاوز ارجع الى الله اقوم اطلع اصلي المغرب دلوقتي بفضل الله عز وجل نفسي اخشع مش عارف اخشع الله ايه اللي حصل كل ما اجي اخشع مش عارف اخشع ليه لأن حضرتك القلب مليان طافح شهوات وشبهات كل ما تيجي تحشر الخشوع في القلب يقع بره القلب خلي بالك من التفصيل ده والتأصيل ده لأن الفضل الله مهم جدا كل ما اجي أحشر الخشوع في القلب يقع بره فما لاقهوش ألاقي تاني اللي أنا عارف أركز في القرآن ولا نعرف اركز في التسبيح ولا نعرف اركز مع رب العزه واستشعر جلاله وعظمته وقدرته ليه لان كل ما باجي احشر الخشوع بيقع خارج القلب ملوش مكان اه ابقى اعمل ايه طيب عشان ادخل خشوع اخل شويه لابد من التخليه قبل التحليه ما تنساش مني دي لابد من التخليه قبل التحليه طب يا مولانا انا موافق معاك أخل ازاي هو ده الكلام بقى اه مينفعش. التنظير ما ينفعش التنظير ما ينفعش التنظير يعني ايه يعني الكلام النظر اللي انا احوله ده مش ممكن هترزق به الخشوع الا اذا خدته كخريطه ومشيت على الخريطه عشان تنفذ وتبقى عمل تبقى خارطه الطريق بس مش خارطه الطريق الكذابه البكاشه اللي انتوا عارفينها لا خارطه الطريق بقى تدلك على الحق تدلك على الخشوع الحقيقي انك اقول لك اول شيء خلي بالك بقى لابد ان تعرض قلبك لمواد الايمان ولبيئة الايمان وان تبعد قلبك عن مواد المعاصي بيئه المعاصي جاء الرجل الذي قتل 100 نفس الى العالم فقال له اترك ارضك فانها ارض سوء وذهب الى ارض كذا فإن فانباء اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم اه يبقى لازم اغير البيئه بقى لان انا عمل اتنفس هوى معصيه وشم هوى معصيه واشرب معاصي واكل معاصي او اكل وشرب بقى ولا حول ولا قوه الا بالله كل لحظه نفس معصيه طب وبعدين اجي في لحظه كده عاوز احصر الخشوع، لا مستحيل، يبقى اخلي الاول والاخلاء بالعمل، بأننا انا ابتعد عن بيئه المعصيه على قدر المستطاع، واعرض بس بيئة الايمان، واعرض نفسي لاهل الايمان، اسمع بقى عن الله واسمع عن رسول الله وما تستعجلش، يعني مش بعد الحلقه دي حضرتك تيجي ما تلاقيش الخشوع في صلاه المغرب، تقول لا لا لا ده الكلام ده كلام كله كلام فاضي وانا، لا انتظر واصبر لان ده ما بيجيش بالتنظير، لكن بيجي بالعمل، يجي بالشغل. يبقى اول شيء ان انا اعرض نفس ذيئة الايمان والمواد الايمان لان الايمان بيزيد بالطاعه وبينقص بالمعصيه طب الامر الثاني احافظ على الصلاه في اوقاتها بس قبل ما تروح المسجد يا ريت تروح بدري شويه تروح ما تروحش على الصلاه حاول تروح بدري شويه اذا ما كنتش متبع للسنه لان الاتباع ايه, إيه؟ الاتباع ان انا اصلي السنه في البيت أصلي السنة في بيتي وبعدين أذهب إلى الفريضة. طب أنا لو لو لو انتظرت في البيت بعض اخواني يقول لك مش هصلي، طب خلاص أروح مبكرا شوية إلى المسجد وأصلي تحية المسجد ركعتين وبعدين أهيأ قلبي تهيئة أخرى أبدأ أصلي السنن، كل ده تهيئة للقلب لحد ما يأتي المؤذن ويقيم الصلاة وأدخل على الفريضة يبقى القلب هوية ياخذ الفريق القومي بيكون عنده ماتش كبير بيعمل معسكر. بيعمل معسكر مشكلة وليه من كرة يعني. والمشيخ مش كده؟ ليه؟ ما يعني والمشايخ مش دراويش يعني عارفين كل حاجة إن شاء الله. فبيعمل الفريق القومي المعسكر ايه المعسكر ده المعسكر ده الهدف منه شحن معنوي شحن معنوي ابتداء يشحنوا شحن معنوي يعملوا معسكر يبعده عن كل حاجه يشحنوا شحن معنويا عشان الفوز وبعد كده تاتي التمرينات بقى يبقى شحن مادي فانا بقول اقف في الصلاه صلاه النوافل اشحن قلبك شحنا ايمانيا ليصبح القلب مهيأ للقيام بين يدي الرب في صلاه الفريضه طيب ثلاثه حافظ على الذكر ذكر القلب وانت في عربيتك وانت في البيت زبتك بتجهز الطعام ما تعملش مشكلة ما تعملش مشكلة روحت البيت لسه ما خلصوش ولا حاجة انت عاملها قضية ليه ما تعد انت والله العظيم لو انت فاهمها صح وحاسبها صح والله تفرح نص ساعة كمان كويس أو قاعد في البيت بقى شغل بالذكر شغل بذكر الله شغل بالتسبيح قوم صلى ركعتين وظف الوقت توظيفا ايمانيا يبقى الذكر روح القلب الأمر الرابع خليك في صحبة تذكرك بالله وابعد عن الصحبة اللي بتأزك أزن على المعصية لا تصاحب إلا مؤمنا ويأكل طعامك إلا تقي شايف علاج؟ أنت حضرتك متصور ما ملوش علاقة بالخشوع لكن هو ده الأسباب العملية الحقيقية ليحصل القلب الخشوع أسأل الله يعني أن الخشوع فاجتهد شوية واشتغل شوية وبإذن الله تحس بالمتعة وهتحس باللذة وهتحس بالقرب وهتحس بإن أسعد لحظات حياتك وأنت مع ربك هتحس بالأنس الحقيقي وأنت مع الله عز وجل اعلم أنه لا يتذوق حلاوة الأنس بالله إلا من خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى ومن ضيق الجهل بالله إلى فضاء العلم بالله ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس أسأل الله أن يطهرني وإياك أنه